Ольга водить трамваї Миколаївам 16 років. Ми роботу свою дуже любимо, але коли бахкає, то дуже страшно. Якщо дають указання центральний диспетчер нам, то ми тоді вже заїжджаємо до парку. Але так, залишаємося завжди на лінії, працюємо на благопредприятиях для нашого народу. До повномасштабної російської агресії на підприємстві працювали 730 фахівців. Сьогодні їх на 200 людей менше. Частина виїхали з прифронтового Миколаєва, частину мобілізували. Тому й поменшили машин на маршрутах. Але чітко дотримуються графіка. Працюємо в відповідності до тієї комендантської години, яка є зараз на території міста Миколаєва. Ми завершуємо свій рух основний за дві години до закінчення комендантської години. Після цього ще є один службовий, та один службовий трамвай та один службовий тролейбус, який розвозить наших працівників до місць, наближених до їхнього дому. А також по ходу руху вони беруть і тих пасажирів, які є маршруте сегодня два трамвая на капитальном ремонте у мастернях после всех рубит ресурс машин продолжается ще на 10 лет. проводятся ежедневные технические осмотры то 1 то 2 согласно графиков согласно пробегов то есть на данном участке мы видим сейчас 21 29 отремонтированные трамваи, капитальный ремонт которого мы начали еще до э, боевых действий в нашій країні і закінчили буквально в перших числах березня. Після припинення з 12 квітня централізованого водопостачання у Миколаїві підприємство допомагає містянам водою для технічних потреб. Її можна набрати біля воріт Миколаївелектротрансу з вулиці Пограничної. Також троє робітників щодня розвозять 15 кубометрів води. Ми набираємо тут зі воду і розвозимо людям по точках, близько Фрунза і будівельників, і люди дуже-очень благодарять. Федір Бондар. Новини на Суспільному. Миколаїв.